Quan realitzes una investigació, normalment eh, necessites moltes dades. Aquestes dades, la forma més fàcil de treballar-les és normalment amb un full de càlcul que podem eh, realitzar a partir de formularis de Google. En aquest vídeo t'ensenyaré com fer-ho. Nosaltres entrem en el nostre compte de Google i veureu que se'ns genera automàticament l'opció de crear un formulari en aquesta icona d'aquí de més. I aquí podem personalitzar el nostre formulari amb totes les dades que nosaltres volem recollir del nostre treball o investigació. Per exemple, aquí li posarem el títol no, de formulari de prova. Val? I aquí hi ha les diverses opcions, que ja puc fer les preguntes que siguin múltiples, desplegables, curtes, de sí o no, amb diverses opcions i que siguin obligatòries o no. Aquí podem veure un formulari ja acabat no, amb el títol que hi d'articles, de la revisió sistemàtica, que té aquest títol. Llavors aquí jo he generat doncs, que sigui obligatori dir quines són les sigles del revisor, el cognom de l'autor i totes les preguntes clau que són importants per definir si el vull o no el vull. Quan jo l'activo, aquest formulari el tinc eh, només per poder omplir la informació i per tant jo diria, per exemple, quin és el revisor? Doncs és eh, aquest, el CCC? que són les inicials, no? Quin autor? Doncs, uh, Margon, no? O Cognom. I llavors, de quin any? Doncs mira, de 2000 2020. Perquè és molt recent, no? Títol de l'article, no? Uh, Donantes Parallelos en Kuwait. Ara m'ho invento. I llavors, sí si és un article doncs, centrat en el ronyó, doncs aquí no. Si, si és una experiència de donar d'enviu, diríem que no. Si és qualitatiu, diríem que sí. I s'ha descartat, doncs, perquè no compleix no compleix els requisits. Val? Per entrar. Llavors, aquí, jo podria fer aquest clivatge, sobretot quan faig una revisió sistemàtica. I enviar. I podria anar omplint totes les respostes a la mesura que jo les necessités. I és un formulari que podrien omplir els altres revisors en paral·lel. Com puc accedir a les respostes d'aquest formulari. Senzillament, si jo torno a anar a la modificació del formulari, a dalt apareix una pestanya extra que posa respostes. En Aquí, jo puc veure eh, en esquema els formatxets i les dades, però el que és molt interessant és aquesta icona verda d'aquí que en genera de forma automàtica un, un full de càlcul, un Excel, per entendre'ns, on hi han recollides totes les dades amb les quals jo les puc combinar com a mi més m'interessi. Aquí hi ha els títols de les preguntes i les respostes. Podem fer tants formularis com necessiti la nostra investigació o treball. Per exemple, si fem una revisió sistemàtica i utilitzem el sistema Prisma, podem fer-ne un amb tots els camps que són obligatoris, en aquest cas 27 ítems, no? i els resultats finals que ens queden, els 6, 10, 15, 20 articles que hem d'analitzar, els podem omplir a partir d'aquí. Veieu que ja són textos amb resposta breu i hi tots els camps aquí desenvolupats.